Assalamualaikum, Abdul Rashid Kho Hari ini kita nak cek perkara yang kita perlu tahu sekiranya kita seorang pemilik hartanah strata. Tujuh perkara kita perlu tahu sekiranya kita seorang pemilik strata. Apakah itu skim strata? Skim strata adalah apabila sesuatu hartanah ini dibahagikan kepada beberapa elemen jadi ada dua elemen utama satu elemen uh, uh, pemilik dan lagi satu elemen hak bersama okay. uh, dan uh, untuk elemen hak bersama ini diuruskan oleh pengurus hartanah yang dilantik oleh management uh, corporation jadi contoh uh, Uh, betul skim strata ni, contohnya kita ada petak pasal yang ni dimiliki oleh individual owner dan ada harta bersama, and then ada juga ancillary pasal. Ancillary pasal ni adalah uh, parking yang popularnya parking ya. Eh. Uh, and then jisak uh, elemen dekat dalam. Uh, apa tu skim strata ada yang skim strata berlapis ataupun flat seperti flat kondo dan sebagainya ada juga yang landed property landed property seperti dekat kawasan sini Sunway Montana dia adalah skim strata untuk landed ini selalunya dekat dalam hartanah ni disebut gated and guarded so gated and adalah yang khas untuk strata saja, tapi kadang-kadang uh, perunding hartanah dia tak pasti mereka hanya letak gated guided sebab kawasan tu ada gate dan ada guard jadi uh, gated-guided hanya untuk serata uh, perundangan dan pemilikan untuk hartanah strata ni ada dua satu ialah strata management act yang ini uh, adalah untuk pentadbiran uh, perbadanan pengurusan dan pengurusan skim berserata Ok terbalik kat sini dan yang satu ialah strata title act, strata title act ialah pendaftaran dan pengeluaran hak milik strata, pemohonan dan kelulusan hak milik strata, kutipan cukai petak, jadi ada dua akta yang menjamin pemilikan, pemilikan apa tu hartanah, pemilik hartanah strata and sekarang kita huraikan tujuh perkara yang kita perlu tahu pertama ialah perkara pertama ialah kita wajib bayar maintenance fee dan sinking fund, Okey, sekiranya kita pemilik serata kita wajib bayar MC boleh apply untuk unit kita disita. kalau kita uh, membuktikan yang kita ni memang seorang rikasetern uh, atau orang yang degil tak nak bayar, kalau you ada dispute you boleh melalui tribunal bangunan dan perumahan serata tapi yang pentingnya kita wajib bayar okey nombor 2 kita tak boleh buat perubahan luar walaupun untuk landed serata, kalau ada rumah corner example you ada rumah corner and then rumah corner tu ada memiliki tanah yang luas you tak boleh buat sebarang extension luar daripada uh, rumah you, termasuklah extend dapur ataupun extend depan tak boleh tanpa uh, persetujuan ataupun uh, uh, apa, apa tu confirmation approval daripada MC, jadi MC ni adalah orang yang sangat berkuasa dekat uh, property strata, so kita tak boleh buat, kita boleh buat bahagian dalam even fasad property pun contohnya Uh, grill, even grill, uh, kita punya sliding door kita tak boleh ubah sebarangan. Okey? Yang ketiga, sekiranya ada kebocoran untuk rumah flat, okey? Kata orang bawah komplain yang rum, rumah dia bocor sebab uh, dari atas dipping dari atas, maka mereka akan apa tu buat report dengan MC dan MC ada hak untuk masuk rumah kita. Okey, MC ada hak masuk rumah kita. Kalau sekiranya kita tidak membenarkan uh, MC untuk masuk, maka kita boleh didenda uh, sehingga 50,000 tak silap saya ataupun tiga tahun penjara. 3 tahun penjara. Jadi basically uh, kalau sekiranya ada surat mengatakan yang di may kena tanggung inspection then you have to attend to it, okey. Yang keempat berlainan dengan apa tu dengan rumah individual title strata title fee maintenance fee adalah bergantung pada area parcel kita lebih besar area kita lebih banyak yang kita perlu bayar jadi yang ini basically semua orang tahu but yang orang tak tahu kadang-kadang ialah even the sinking fund also bergantung kepada you punya size yang kelima dia MC berhak membuat undang-undang kecil, undang-undang okay. kecil sekiranya mendapat 7% undi dalam mesyuarat uh, AGM ataupun ECM Ok so basically sekiranya you ada AGM you have to attend because otherwise you tak tahu apakah undang-undang kecil yang affect you uh, dengan you punya kehidupan dekat dalam uh, dalam dalam apa tu kita punya hatan asral ni. Jadi kalau ada 75% orang setuju uh, untuk membuat undian kecil ni, eh, maka uh, undian-undian apa itu uh, undang-undang kecil boleh dilaksanakan. Perkara yang ketujuh pula ialah pemilik berhak memohon EGM, uh, Emergency General Meeting. Kalau sekiranya ada benda berlaku yang memerlukan. Uh, quick respond daripada MC maka uh, you guys boleh uh, membuat surat untuk melakukan AGM bersama dengan 25 pemilik persent limit milik pemilik yang lain. So kalau ada 400 then uh, 400 unit dan 120 kena atau uh, 100 uh, 100 100 penduduk atau 100 unit older kena menulis surat yang sama mengatakan mereka mahu AGM and whatever benda yang berlaku tu perlu di address semasa AGM. Adakah you setuju ataupun you mempunyai soalan daripada apa-apa list yang saya tulis di atas so mohon komen di bawah insya-Allah saya akan menjawab komen you. Kita jumpa di lain hari.